عشي بيس وقافني حبك بطريق الجابك انت ما كسرت بيوم قلبك وانت قلبي شقد كسرتك يا ما جروحي اه جروحي محارم تنا مستريح وانا ما ادري شلون انو شقد اخاف اني عليه منو ضايع الاسويتش مال السياره إذا ضاعكم السويتش ما السيارة موجود <تصفيق> هذا السويتش عندي شكرا حبيبي إيش قد دخاني عليك وبزنوفن وأنت ما خايف عليا إيش قد تحبك يا أناني اشقد حيلك جرحك لي لو بدي انا كرهت أنا حبك مو بدي من تسهر ليالي انا ميت من وراك الهوى انت بحياتي وليش خانقني هواك ارجع شويه حتى اشتكي على الحصل عايش بدونك حالة نوعية الدنيا حلوة ودري باني يعني من رحتش وخربت الدنيا حرام دنيا من دونك حبيبي حيره سيتكرر عاشق سيتكرر ايوه اوه اوه اوه اوه اوه موجو عقلبي ولتعب بمن ضاع روحي ينكسر قلبي علي تعبان وجهي دنيا دمرتني دنيا شلت حال حالي وبالحب كرهتني عليكم جنبي قال انا مرتاح يا راح البلي يا كم تجيني خادم علياكم جنبي قال انا مرتاح يا راح البلي يا كم تجيني العطش ذنب الشباب ورا نوراح بتتلاكن روند دموعي لقد لومو هالغرار اسد صلاح للحضور جميعا للحضور والله تعبني خلونا نايمنا واتعبني السحر خلونا انا غايب انا مش جواب عفار غوراس <تصفيق> ألف تحية العيون خوانه تاج الراس السلاوي خوانه جبور اهل كربلاء يانا حيدر السلاوي محمد السلاوي العبودة تاج الراس حسين على هاشم ويدلل احنا لو متخاربين يلا احنا, احنا لو متخاربين احسن العود ولا علاقتنا تنظل بس السلام يلا وياي تلموها هاي وشيلو وشيلوا وما فيكم ينحمين احنا شريد من الله ذا حايطكم انت على حايطنا وغرابكم يا مغرفنا بعد بعد بعد بالدنيا ماك احد يهمني وحتى الهوا بفراقك خنقني حرام تجام شي غيرك عجبني رحت انت بعد بعد بعد بالدنيا ماك احد يهمني حتى الهوى بفراقك خنقني حرام وجان شي غيرك اعجبني رحت ارته وراك ارضي يمحبني تقلي شلون ابدلنك وانسى وابتعد عنك غصبا عنه احبك وتيجي اللي شلون اقل لك وانسى وابتعد عنك لا مني ولا منك غصبا عنه اس العيون على هاشم وخضر هاشم محمد هاشم حسن هاشم صلاح هاشم ودله امسودن امسودن فيك وعيونك مع صلاح هاشب مع صلاح هاشب والله هاشم يدلي أحمد هاشم عليك بكل حضن منك خاذيت ما تدري لي فارق أو وكل شي بصدر المكان خادم كل شي شبه بحيل مهجوم يتأس خذ الهاشم يعني خذ الهاشم احلى خواله أحلى, أحلى, أحلى, احلى الساده احلى الساده عليك بكل دمع منك عليك بكل حضن منك خذيته وما تدري لي فارك شنو نيته بس ابن فادي الغالي ابن فاد. أهل كربلة يعني الحل، وما تشيدي خوالك عمام الخوال الرئيس مرتودة لدواني يعني الدواني, الدواني زلمة الدواني خوال الدواني عم يدللون أهل كربلة على الرأس ويدللون بعد كربلة من الحل الحله أهل كربلة تعال تعالك وصالح اي أيوة واقبل بالعجل جارح يلي من انت رايح عفيت نعلل دار ومضايح تعال تعالك وصالح واقبل بالحجل اه اه اه أو يلي من انت رايح عفيت نعلل مسودن مسودن ميت <متحدث> عمي حيدر السلاوي شلعت قلبي ماي ماي عمي العيون العبوده يلا خوالم عمي ويدللون لعن خادمك عيونه لك الحله من كربل للحله مسلم الحلاوي اهل الناصريه وزلام الناصريه العبوده للناصريه بعد قلبي عيونه أنا وحدي. إس. زلمة دوانيه. بعزة زلمة دوانيه. بسم النظر الغالي بسم الدوانيه لعيونكم. هو الله أمام حمام اهل الحله تبقى الحله اهل كربلاء <تصفيق> وحده ولاجل النار وهذا بصريفه هاد هاد اااه معاد البارودي البارودي اس دواني طيب وصل بوسط المكان خذتها دواني يا زلمه دواني الله فوق دواني يا جوي من صار عندك جن مليتني بساعة بساعة، مليتني بساحب ساحة مغرور بفلوسك يا باي ما تحضر جدك بلقاء ها حمودي ها يلا عاشا شباب استريف أخوز عكم استلف استريف تربية وصلك شنت مسعود وعزاني أنا من الهجرة شرب ايام وصلك جنت بسعود وعزاني يعني من الاجره حمزاوي بسعود يايزي يايش شريك العقل يايزي يا العقل العقل ولك يا ابن تركي بسعود ترى من تعود روح تعود لي او عود او كافي بعد عود من حالها أيضا نيت أو رصعات نخده أو حقو ياها ياها ياها إتجولان عينا وما مع الحين لو كلفك لفج أو شوينا حاجة أنا أنا أنا هلا يا ابن الحمولة يا ابن ال... الحمولة يا ابو الغيرة يا ابن جوان يا ابن الحمولة اوصل لي مسروح ويا او يا الغروب. ولما تريد العيد او تستاهل قلوب أو يا القولان ها الله صداً أو راح وقت سنة دورة وكين عني يوم يلا هلا يربا ياتي ياتي ياتي هلا ألف ألف تحيي اس وين من عبدالله السلاوي أخل الريس خوال إلى الريس سيد هاشم وعمام السلاوين وحضور الوائلين تاج الراس سيد امير الموسوي ومن بعد ضيمونه حموق مقحال وحال وفهم حالي وما غذرت للي وحال وفهم حالي وما غذرت للي وقمتن من حزبي شوي شوي حيلي أو حلا يربعي ويربعي ليش نكرتني حلا يربعي ويربع ليش يلا يلسوا تشيلها يقولك حوزاوي على الشر فلوس ووعدنا السلوف تقطع الروس وانا الزبد حوس نفوت ونطلع بتشبه نعاجنا لرجلين ولا ما بعين عين بعين واعر راجل يا معدلها العليه تلوك لك وانت تلوك لها انفر الضج اذا مو رمايه ولا ينخلي ما يفزع حاول ما يفزع حاول ما شي أبها كلها أوي أني يا امبحر وأنا على بعضك اهل اهل اهل اهل اهل اهل اهل كلهم اهل اهل اهل اهل اوي اهل اهل اهل حمزة اهل بس ارفع ايدك ايدك لفوق لفوق لفوق ايدك <تصفيق> لفوق لفوق يلا يلا حتى نختم يلا شنو عمي؟ شو اداكم ضعيف؟ يلا حمساوي شميعا وان دفن داقا عبكرا يربحا دي سبقا هاي حمزة حمزة حمزة حمزة حمزة اوه حمزة يلا حمزة أوي. شيقل العريس شيقل العريس عيالك واهل امك ها اهلك واهل امك ها اهلك واهل امك شي شي شي اللي يوصل سمير سمير سمير سمير حمادة حمادة حمادة حمادة حمادة حمادة عياله أمك وحدة أمك أمك أمك أمك وحدة أي أي شي سمير سمير سمير شيلها Kadu Kadu